пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь своїм учням, «Це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Як світ, якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перший, ніж вас з ненавидів. Як якщо б ви були від світу, світ своє любив би. А що ви не від світу, Бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам. Слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас. І якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають, бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, Гріха не мали б, але тепер воно виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене, і отця мого ненавидить. Якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали б. Тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і отця мого. Але щоб збулося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно, як прийде утішитель» якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, і він свідчить про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказав я вам те, що ви не зневірилися, вас виключать із синагог. І настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові». Приязнь із Ісусом завжди має свою ціну. І кожен з нас, усвідомлюючи нашого покликання, те, що Господь покликав, а особливо стаючи відповідальним за цей дар, за нашу відповідь, яку ми дали нашим життям, є свідомість того, що ціну за цю приязнь також і кожен з нас платить у своєму житті, у своїй щоденності. Сьогоднішнє Євангеліє – пригадує нам або радше показує нам, ким же є ті, які причащаються хлібом життя і кров'ю, яка, яка дає спасіння. Тими, хто уже є Христовими і живуть із Його столу, приймаючи Його. Насамперед, це є ті, які вирізняються від усіх інших заповіддю любові щоб ви любили один одного. Любов яка, якої, любов, яка народжується із споживання хліба, є нічим іншим, як, як спогляданням таїнства, яке Христос учинив кожному із нас. Євхаристії віддає себе за нас постійно. Ми, які приймаємо його, споглядаючи його, вчимося так само бути Євхаристією одні, одні для одних переслідували Ісуса, будуть також переслідувати і нас. Але в цьому, в цьому терпінні, в цьому хресті, який, який зустрічаємо на щодень, ми не є самі, тому що Христос є той, котрий передує, той, який нас, нас випереджає, той, який нас очікує. І саме тому, коли приходить смуток чи страх перед свідченням, яке слід дати, Ісус каже – не, ми не є самі, бо з, нами є той, з вами є той, хто прийде, щоб вас потішити. Утішитель, параклит, Святий Дух, який прийде, щоб додати нам і влити відвагу, і забрати страх. Господи Ісусе, дай нам також ходити у світлі Духа істини. Дай нам також жити, надихаючись його світлом і Його силою. Допоможи нам, щоб причащаємося Твого єдиного хліба життя, причащаючись Тебе, щоб ми також могли дарувати і наше життя за Твоїм прикладом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.